Dacă îți curg mucii, stai acasă. Așa, începem. Hai mai repede, te rog, că sunt treaz de 3 ore. Dragi concetățeni, bombardieri, șoșocari, începând cu acest weekend, veți putea da masca jos, dar stați, stați! Avem și aminte excepții. Nu toți veți avea voie să dați bolita jos. 1. Cei cărora ale pute gura. Da, pe voi vă rugăm să purtați în continuare masca până când vă reparați dantura și sau până când veți investi în pastă de dinți mai mult de 5 lei pe an. Da, așa de m-am lăudat la prietenii mei din Germania când am anunțat că am devenit președintele României. Iar ei au râs de mine și ne mi au arătat că sunt președintele unei țări care consumă în medie 1,6 tuburi de pastă de dinți pe an. Nu, mușețelul sau sarea pe deget nu se consideră spălat pe dinți. Țăranilor, basic. 2. Dacă miroși urât din alte vari motive Da, suntem pe ultimul loc în ue și la săpun, șampon sau deodorant Dacă tu puți, ceilalți vor fi nevoiți să-și pună măștile ca să nu mai simtă mirosul Așadar, și tu vei fi nevoit să-ți o pui la loc Ca să nu realizeze lumea că de fapt vine de la tine Deci mai bine nici nu o mai dai jos 3. Dacă nu te-a învățat acasă, să pui nai din mâna la gură atunci când caști sau dacă te-a învățat, dar uiți și o pui la final, în ultima fracțiune de secundă, după ce deja ți-ai împrăștiat esența pestilentă prin atmosferă. Putarea măștii ne-a scutit de această problemă timp de un an. Gendarmii vor fi instruiți să acopere gurile extinse de șarpe cu pulan și apoi mască. 4. Dacă îți curg mucii și sau balele Fiindcă mulți din voi sunteți mai aproape de regnul animal decât de homo sapiens. E foarte posibil să nu vă dați seama atunci când vă muci mucii din nări precum coca-cola dintr-o sticlă agitată de curierul pe bicicletă de la Glovo. De aceea vă roagă președintele vostru să puneți masca la gură pentru 5 secunde înainte de a ieși din case. Dacă e udă și verde, atunci când o dați, jos, rămâneți la dracu să vă ia în casele voastre și sunați la DSP. 5. Dacă vorbești singură, da mai e tu. Masca mai amortizează sunetul. Chiar nu ne interesează să auzim șoapte sinistre adresate soțului tău mort de 15 ani, care era, de fapt, un câine. 6. Dacă ești botoxată Da, nu știu de ce vi se pare că sunteți frumoase după ce ieșiți de la esteticienii ăia ieftini și lipidinoși pe care îi găsiți prin clădirile cu bulină din București. În afară de prietenii voștri maneliști, spălați pe creier de cultura chici, chiar nu vrea nimeni să vadă câte un cur de babuin în fiecare direcție pe stradă. Nu, nu așa arată și buzele Angelinei Jolie. Ți se pare, deoarece ai moștenit simțul estetic de la vaca și de la caprele cu care ai crescut. 7. Dacă te cheamă Diana Șoșoaca Da, îmi folosesc puterea prezidențială de a o grația pe Șoșo în ceea ce privește relaxarea restricțiilor. Ea va fi obligată, prin lege, să poarte botniță în continuare, deoarece, altfel, toată cariera ei politică s-ar prăbuși. pe Viorel Stegaru, într-o fântână în care i-ar fi aruncat mai sa bușonul. Iar fără Șoșoacă, cine vă mai atrage atenția de la legile pro-corupție? Pe care le trec PNV și de la miniștrii competenți, pe care îi demita doar fiind că spun adevărul. Au vidă, zen, serflor.